החוכמה בעצם בפאנשייד להסתכל על כל התמונה מלמעלה, כדי להבין איך אנחנו צריכים להתנהל עד לפי צ'פקסים הכי קטנים שיש. אז הוא אומר שאם חסרה לי זוגיות, אין לי זוגיות, ואני כל הזמן נמצאת במערכות יחסים לא טובות, איך אפשר להביא לחיים שלי זוגיות טובה? אם אני בקשיים כלכליים, איך אפשר לחזק את השפע? איך נכון לי להתנהל אפו שפע? איפה כדאי לעשות את הטלפונים לבנק, את העבודה שלי מה, מהמשרד בבית? אם יש, נגיד לדוגמה, לאחד הילדים בעיה מסוימת, והאימא הולכת איתו לרפלקסולוגיה, או לדיקור סיני, אולי משהו אחר כמו שיעץ או מים זאת, עד כדי כך מגיעים לרמה כזות של איך לעזור לבן אדם אה, לצמוח ולהיות במקום הנכון להיות במקום של מימוש, של ייעוד, של שקט נפשי כי כולנו רוצים להגיע למקום הזה